Avoid that small جدد طاب في <تصفيق> اخواتها صلى الله <سؤال> كاف على لنا وهل نايب لا خمال والبلع الايات العلم بها يد هم همهش كبرى تجري العبره فقدتهم بالقف فقدتهم وفقدتهم جواب بها الألب غير اللي وقف ولبجي وغير اللي عيده هي صفت علي حب كرمالك كنا وترابي على الراس تهيله والجد هاب هامت اشكيله وترابي على وما داخين بالسمن وبها الألب وآحدها غير اللي وحي يحوي البجي وغير الوينيش يشعيدها صفت علي والجده بهل هم تشكيلك وتراضي على الراسي تشكي تخيبري تجري العمري فقداتهن بس هل Yeah. جليت من الغيمة وتندب علي حامل حيمة الميت يسر تجيب عبره فقدأتهم. ستعلي وياك يا علي لحق علي يا باب البر تندي بلا مطحب كيل واكي تنطر يجي حاوي يحضار عبدتها تيتا خيوخي دا عقب الموسى ابتيت يلفيها ينفيها المودي بها الميحنة تلوذي بكترة تجري العابرة فقداتهم بالطفخ من الطفحت هز للقفاوة يا أرض الشام وتحمى جفن العقيده بهل سافر لا ماخوف له ولا وشلونيتنا يتنمي المهضومي على العزل تمشي بهل هاي السفريه تجري العبره فقداتهم بالحر